אמ אנחנו ברוח השם עובדים עם הרבה צעירים, סטודנטים ומה שנקרא יאנג פרופשנלס, זוגות צעירים. כמובן אנחנו חוגגים איתם תחגים, עם זומא ובכלל נותנים להם מקום שאנחנו קוראים חיי חברה ביהודים, שיקירו עוד יהודים כמו נאראצות, כמו זומר סדנאות, כמו זומר הרצאות מעניינות בכל מיני דברים, כמו זומר חגיגות חגים יהודיים, ארוחות שבת, שיויים א- uh, uh, מה שמכרא אב uh, וחברה כל מה כל מה שנותן בעצם בית לאנשים האלה ליהודים האלה סטודנטים והזוגות הצעירים, באמת בהתחלה השתתפו הייתה יותר קטנה, והיום ה' זה גודל וגודל, ההשתתפות גודלת כל הזמן, ויותר ויותר אנשים רוצים להשתתף בפעילות, ואפשר לראות גם שינוי אצל הסטודנטים עצמם אצל האנשים עצמם שמשתתפים בפעילות בכלל, את ה, מה שנקרא, את הקשר היותר קרוב שיש להם לזהות היהודית שלהם, את הרצון קצת לחוות חיים יהודים, בעשייה פרקטית, את הרצון להיות חלק מהדבר הזה מה, מה, מה, מהזהות שלהם וכולי. ורואים בפועל איך אנשים משתנים וגם גודלים מבחינה מספרית וגם משתנים, משנים קצת את האורח החיים שלהם לפעמים ומרגישים יותר ויותר קרובים לזהות היהודית שלהם ולמה שנקרא למסור, למסור את אבותיהם.